Колона перетинає Варварівський міст. Рухаються з боку Одеси, заїжджали в Коблеве. В Миколаєві зупинка на площі Соборній. В колоні трохи більше 20 байкерів. «Маршрут через всю країну, він стартував з Ужгорода 19-го числа. Охоплює всі області України і майже всі великі міста. Ціль мотопробігу, єднання мотосуспільства, єднання країни. ...демонстрація цілісності, демонстрація того, що ми можемо товаришувати, дружити... ...де б ми не знаходились, в якій частині країни ми не жили». В колоні від початку пробігу на 600-кубовому байку рухається Юлія Пащенко. Мотоцикл опанувала 15 років тому, з того часу інші види транспорту не визнає. Участь в даному мотопробігу «Єдності» жінка бере не вперше. Це четвертий, так, да, минулий рік ми теж пройшли, нас три дівчини було, ми пройшли з Ужгорода, да, всі трьох повний маршрут, а перші два, то долучалися тільки, ну, хто де жив, то я долучалася в Полтаві, бо це ближче всього до мого міста, де я живу. В кожній області місцеві байкери зустрічають колону, які цьогоріч везуть два прапори: один український, інший кримсько-тарський. в кожному місті на них пишуть побажання учасникам мотопробігу. Блакитний стяг залишать в селі Чонгар. Жовто-блакитний на острові Хортиця у Запоріжжі. Байкерські клуби Вінниця, Кам'янець-Подільський, що там Миколаїв, Ужгород, Дубно. Хай щастить. Одеса, Ужара Тамада, Мототернопіль. Хочу в Крим, от, пожалуйста, ласка, Крим був, є і буде Україною. Перевал. Ну, Взагалі, я жарю, що під конець пробігу на флагі обично не залишається ні одного свободного міста. Миколаївський байкер Андрій долучитися до мотопробігу не може. Робота не дозволяє. Але проведе колону до кордону з Херсонською областю. Ми, якби... «Ми як одна велика родина, і в нас немає з якого ти міста, на чому їздиш тут все одно. Ось приїхали люди, ми всі потисли одне одному руки, ми одна велика родина». З Миколаєва в Херсон, потім в Каховку, після – на Чунгар, де залишать кримсько прапор. Звідти – в Запорізьку область. Острів Хортиця – кінцева локація, туди мають прибути 1 серпня. Олександр Гордієнко, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Митолаїв.